že cenu v kategorii veřejné instituce získává Statutární město Hradec Králové. Statutární město Hradec Králové za výstavbu nového objektu pro rozvoj oblehčovacích služeb a za založení zapsaného ústavu. V sociální služby města Hradec Králové provozují oveščovací službu, která je určena klientům od 18 let se sníženou soběstačností, z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění. Cílem je umožnit pečujícím osobám čas a prostor pro nezbytný odpočinek při zachování nejvyšších standardů péče. Předním poprosím, primátora města Hradec Králové, aby přišel sem na boli. Cena první statutární město Hradec králové za výstavbu nového objektu pro rozvoj odlečovacích služeb a za založení zapsaného ústavu a dárky od patronky a předávající v první kategorii vlivy pauzové. Cena, diplom, květina. Já si tohoto ocenění nesmírně vážím, jsem za něho velmi rád a samozřejmě patří městu, ale patří především lidem, kteří se o výstavbu, projektování tohoto, tohoto našeho nového zařízení zasloužili a samozřejmě také těm, které vůbec to napadlo vybudovat, vybudovat nám zařízení pro odlehčovací službu. Já se domnívám, že je to zařízení nesmírně potřebné, protože e, rodiny, které se starají o své nemocné o své nemohoucí příbuzné, si e, potřebují v každém případě čas od času odpočinout. A k tomu slouží právě naše odlehčovací služba, která jejich, e, jejich nemocným jejich milým e, poskytne profesionální péči. A právě proto si mohou tyto lidé opravdu odpočinout, protože vědí, že o jejich místka je dobře postaráno. Takže jsem rád, že máme odlehčovací službu a děkuji za to, abych tak řekl, že jste si toho všimli. Děkuji. Děkujeme a gratulujeme. gratulujeme.